Najrijeđi psi su gotovo unikatni što ih čini posebno fascinantnima. Rijetke pasmine su one koje obitavljaju na malom području u kojima nažal sprijeti izumiranje i novonastave pasmine. Za neke od njih vrlo vjerojatno nikada niste čuli jer ih je, kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate, jako malo. Ako znate za još neke pasmine koje ja nisam naveo u listi svakako ostavite komentar u opisu. Pogledajmo sada TOP 10 najrijeđih pasmina pasa na svijetu. Na desetom mjestu nalazi se pasmina pasa Romanjanski pas za vodu. Romanjanski pas za vodu je talijanski vodeni pas i primjerno su se koristili kao lovački psi. Kao lovački pas imao je ulogu donošenja plijena. Ipak danas je Romanjanski pas za vodu poznat kao lovac na trtufe. Ovi psi imaju izuzetno dobar njuh i kako bi bili dobri lovci na trtufe potrebno ih je dresirati u dobi štenca. Dresura se vrši kroz igru sakrivanja i zakupavanja tartufa, te nagrada za pronalazak. Romanjanski psi za vodu su ulagani za dresirati, druželjubivi, ljubazni, aktivni i odani. Malo manje je poznato da su ovi psi dobri kućni ljubimci te da imaju hipoavargenu dlaku koja manje smeta i dobra je za ljude koji pate od alergija. Ipak njihovo krzno zahtjeva brigu i održavanje. Na devetom mjestu nalazi se pasmina pasa Bergamski ovčar. Bergamski ovčar je drevna pasmina pasa po rijekon Stalijanskih alpa gdje se koristio za čuvanje ovaca. Ovi psi su dobri psi čuvari koji obožavaju sve članove svoje obitelji. Bergamski ovčari su inteligentni, odlučni, strpljivi i hrabri. Izuzetno su rijetka ali posebna pasmina pasa zbog svoje prekrasne dlake. Na osmom mjestu nalaze se pasmina pasa Nivernejski oštrodlak i glonić. Nivernejske oštredla Kigonić je stara francuska pasmina pasa koja je umalo izumrla tijekom Francuske revolucije. Naime posjedovali su ih francuski plemiči koji su tijekom revolucije nestali. Koristili su se kao lovački psi za lov na vukove i medvjede. Od izumiranja su ih spasili lovci, ali je njihov broj bio jako maleni. Tek krajem 20. stoljeća ova pasmina je zaštićena i znatno im se povećava populacija. Nivernejski oštredok i gonić psi su samostalni, tvrdoglovi, bučni i hrabri. Na sedmom mjestu nalazi se pasmina pasa Rodezijski riđbek. Rodezijski riđbek je rijetka pasmina pasa koja potječe s Južne Afrike. Ovi psi su lojalni te su se koristili za lof i čuvanje kuća. Njegova unikatna karakteristika je krijesta odnosno pruga na leđima koja se prostiruje duž njegove kralježnice. Rodezijski Ridgeback psi su inteligentni, osvjetljivi, dostojanstveni, odani, odlučni i nestačni. Rodezijski Ridgeback psi su jako lijepi i dobri čuvari ali ipak nisu prepoznati od strane vlasnika pasa izvan Tajlanda. Na šestom mjestu nalazi se pasmina pasa Ezalah. Ezalah je drevni afrički pas koji se koristio kao čvor stoke i lovački pas. Ovi psi uspostavljaju snažno povezanost s vlasnikom, ali su opet samostalni. Iako ne izgleda tako, riječ je o vrlo dobrim ovcima koji kao kućni ljubimci vole loviti sve što se kreće. Ezalov psi su ljubazni, pažljivi, oprezni i odani. Iako im se broj povećava, još se uvijek smatruje rijetkom pasminom pasa koji podnosi podnose najbolje hladnije predijele. Na petom mjestu nalazi se pasmina pasa Meksički golo koži pas. Meksički golo koži pas je kao što i samo ime kaže poznat po tome što nema dlake. Radi se o drevnoj pasmine pasa koja je bila štovana kao drevni pas bogova od strane Azteka. Meksički lovokoži psi su inteligentni, veseli, oprezni, druželjubivi i zaštinički nastrojeni. Bili su gotovo izumerili sve do 50. godina prošlog stoljeća kada su se vratili od zaborava. Meksički lovokoži pas se smatra kao nacionalno blago u Meksiku. Na četvrto mjestu nalazi se malin izzemski pas Koykerhund. Mali nizazemski pas Koyker Hunt je radni pas koji se u prošlosti koristio kako bi namamio patke u kaves, odnosno zamke. Mali nizemski psi Koyker Hunt su dobronamerni, inteligentni, agelni, oprezni, aktivni i teritorijalni. Ovi mali radni psi su tijekom drugog svjetskog rata gotovo izumrli, Ipak vraćeni su u život i postoji sve popularniji. Slijede top 3 najrijeđe pasmine pasa na svijetu. Na trećem mjestu najređih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Norveški ovac napadke. Norveški ovac napadke je mala pasmina pasa koja potječe iz Norveške. Radi se o rijetkim psima koji su unikatni jer imaju šest prstiju na nogama. Također vrlo su fleksibilni i imaju izvrsnu kontrolu kada se žele uspjeti na stinovite litice gdje su lovili ptice i uzimali im jaja. Norveški lovci napadke su također zaštitnički nastrojeni, energični, oprezni i odani. Danas se koriste kao prijateljski i atletski kućni ljubimci. Na drugom mjestu najređih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina peruanski bezdloki pas. Peruanski bezdloki pas je rijetka pasmina pasa koja je posebna po tome što je jedna od rijetkih koja nema dlaku. Iako postoji vrsta koja ima dlaku ona je tijekom ocjenjivanja diskvalificirana. Peruanski bezdloki psi su zaštinički nastrojeni, živahni, inteligentni, ljubozni, oprezni i plemeniti. Ovi psi su u prođenosti bili jako mali, ali kada je Peru osvojen od strane Konquistadora, tada su ih križili s drugim pasminama i dobili tri različite visine. Originalna vrsta je sačelana u planinskim predijelima Anda. Ipak, perulanski bezdokli psi nisu dobro prošli u gradovima gdje su ih ljudi smatrali bolesnima i istrebljivali. Ova pasmina jedva je preživjela istrebljenje i danas se smatriju nacionalnom bašnom Perula. Za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete najređu pasminu pasa na svijetu spremni. Najređa pasmina pasa na svijetu je vidraž. Vidraž je pasmina pasa čija populacija je mala i broj novođenih pasa je i dalje izuzetno mali. Otiču iz Engleske gdje su se koristili za lov na vidre koji je sada zabranjen. Vidraž psi su bučni, temperamentni, ljubazni, zaigrani i prijateljski. Vidraž psima ozbiljno prijeti izumiranje i činjenica je da su više ugroženiji od velikih panda. Procjenjuje im se broja oko samo 600 jedniki u cijelome svijetu. Ipak, čak i u najboljim danima njihova populacija je bila mala. Danas se ulože veliki napor kako bi im se populacija povećala i kako bi bili spašni od izumiranja. Naime, ovi psi obožavaju vlasnike, djeco, stranca i druge pse, te mogu biti izuzetno dobri kućni ljubimci. Želite li posjedov pasminu koja je rijetka? Svaki pas je unikatan i poseban na svoj način, ali najređi psi nas često privlače jer mnogi ljudi nisu nikada čuli za njih. Ipak, potrebno je pogledati karakteristike pojedinih pasmina i ako vam one odgovaraju, udomite rijetkog psića i povećajte njihovu populaciju. Želite li vidjeti više?